مثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 حيث كان يمتلك الكثير من الثروات وكان وزيراً لشؤون العبرانيين لدى فرعون وعاش قارون في مصر وورد ذكره في العديد من المواضع في القرآن الكريم ومنها سورة العنكبوت سورة غافر وسورة القصص قصة قارون ذكر لنا القرآن الكريم قصة قارون بشكل تفصيلي، وقال بأنه ينتمي إلى قوم موسى، وبأن هذه القصة حدثت بوجود موسى وبني إسرائيل في بلاد مصر قبل الخروج. نسب قارون ورد عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، بأن قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وقال بأنه كان ابن عمه. وقال ذلك ابراهيم النخاعي ايضا وسماك بن حرب وعبد الله بن الحارث بن نوفل وابن جريج ومالك بن دينار حيث قال ابن جريج عنه وقارون بن يصهر ابن قاهثة وموسى بن عمران بن قاهث وقال محمد بن اسحاق بن يسار بان قارون هو عم سيدنا موسى وذكر ابن جرير باتفاق أكثر أهل العلم على كونه ابن عم موسى أما قتاد ابن دعامة فأكد على القول وأضاف بأنه كان معروفا باسم المنور وذلك لصوته الحسن في قراءة التوراة إلا أنه نافق كما السامري وأدى ذلك إلى هلاكه وتحدث القرآن عن كنوز قارون. وقد أورد الله في كتابه بأن مفاتيح الحجرات التي كانت تخبأ الكنوز بها يجد الرجال الأقوياء صعوبة في حملها ويدل ذلك على عظمة الكنوز التي كان قارون يمتلكها وعندما أرنى الله عز وجل قارون بغى على قومه وظلمهم واستولى على أراضيهم وما يمتلكون من أشياء وفي يوم من الأيام خرج قارون إلى قومه وكان مكتمل الزينة فتمنى القليل من القوم بأن لو عندهم مثل ما عند قارون وشعروا بأنه يمتلك نعمة كبيرة فتم الرد على هؤلاء ممن سمعهم من المؤمنين والعلماء وإلكم أيها المخدوعون أحذروا الفتنة واتقوا الله واعلموا أن ثواب الله خير من هذه الزينة وما عند الله خير مما عند قارون نصحه العقلاء من قومه بالاعتدال والعودة إلى رجده وإلى النهج الصحيح وحذروه من الفرح الذي يلحق الضر بصاحبه ويدفعه إلى نسيان الله الذي أنعم عليه بهذه الثروات ونصحه أيضا بالعمل للآخرة والتصدق بالأموال وَأَلَّا يقتصر إنفاقه على إشباع شهواته في الدنيا وَأَلَّا يتعارض إنفاقه لماله مع الدين وحذروه من ظلم الغير ومن الفساد والبغضاء وبأن عليه الإحسان إلى المال وإيتاء الفقراء منه لكي يبارك الله به ويزيده ورد قارون على كل هذه النصائح بقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، وهذا الرد دليلاً على غروره ونسيانه الله الذي أنعم عليه بهذه الأموال، فقد أعماه الثراء ولم يستمع لأحد. هنا تدخلت القدرة الإلهية لتضع حداً للفتنة التي تسبب قارون بإحداثها، ولتدمر غرور قارون وكبريائه، فأتاه العقاب الشديد على أفعاله، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض وحدث ذلك في لمح البصر حيث ابتلعت الأرض دار قارون وما يمتلكه فذهب ضعيفا لا يقوى على شيء ولا يتلقى النصرة من أحد دهش الناس بما رأوه أمامهم واضحوا ينظرون إلى وجوه بعضهم دهشين بما وصل إليه قارون وقال من كان يتمنى بأن يمتلك مال قارون وزينته بأن الله يبسط الرزق لمن يريد من عباده، أو يقبض ذلك. وحمد الله تعالى على ما هم عليه، وبأنه حماهم من الخسف ومن العذاب الشديد. الحكمة من قصة قارون نستنتج من قصه قارون بان هذه هي النهايه الطبيعيه التي يستحقها اي شخص يتعالى على الله تعالى ويتكبر ويصاب بالغرور ناسيا بانه عز وجل والذي انعم عليه بهذه النعم ليتمتع بها في الدنيا ويحسن بها الى الفقراء لكي يكسب الاخره لا ان يتعالى على من لا يملكون المال مثله فبإمكان من أغنى أن يقبض منه كل شيء بلمح البصر من شاهد الفيديو حتى النهاية أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقل رأيك في الموضوع وهل لديك موضوع تود طرحه